جهة لها دور أساسي وكبير في تاريخ المغرب، و مدينة تعتبر من المدن التي كان لها ضوء كبير في الماضي، وسيكون لها إن في المستقبل في دور أكبر، لكون ميناء كان هو من أهم الموالد المغربية في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، في القرن بداية القرن نتذكر على أن هذه الجهة باعتبارها الجناح الشمالي للمنطقة الخليفية كانت الصحراء هي الجناح الجنوبي المنطقة الخليفية معنى كان ارتباط قوي ما بين الشمال والجنوب وكانت مواد المواد البناء التي تتوجه لجد الشيخ بن في السوارة لبناء السوارة كانت تشحن تجي من فاس من ميناء العيش من ميناء العيش ميناء من ميناء الفايض و اذا هذه المنطقه لها ارتباط كبير بقضيه الوحده الترابيه في هذه وتذكروا في هذه المرحله هذه يعني ايضا على ان في الستينات كان مجهود قام الزعيم على الله عليه مع محمد برك عبد الهادي الله الحسن حسن يرحمه وبذل الأخ نزره كانوا قاموا بمجهود مع الحكومة الفرنسية في ذيك المرحلة وأخذت يعني من الدخول في مفاوضات مع المغرب في شرق الصحراء وبتدخل هذه الأسرة الكريمة تم اتفاق ستينات مع الإسبان على أن تجي القبائل الأعتاريزة قبائل قيمة في الخصوص يجيون ليعرض زبر مشيج، إذا تيجي موسى معناه كان واحد اسبات كان واحد اسبات قوي اللي كان تزوج مشوعين واللي كان اعترض على المرشح على الوزارة لكن عميل عام استقال هو سليل واحد الأسرة المناطية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني ولا هو على المستوى الخارجي ثم ايضا هذه الجهة تمتاز بكونها هي الجهة التي تمثل المغرب البحري من الشمال بحر الاطلسي بحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي هذه الجهة الوحيدة في المغرب اللي تمثل المغرب البحري معناها انها لها اطلالة على المحيط الهادي على المحيط الاطلسي ولها اطلالة على البحر الابيض المتوسط كلي. إذا على هذه الجهة لها مكانة أساسية في تاريخ المغرب الماضي وفي حاضره وفي مستقبله إن شاء الله وبالتالي نعتبر على أن هذه هذه المناسبة مناسبة تاريخية باعتبارها تتعلق بالاستحقاق الحالي نحن مجموعة والمغرب كلهم اشتغل به ولكن أيضا لها حضور في تاريخ المغرب الماضي والحاضر وأنجبت الكثير من المقاومين الذين لا مجال لتقديمهم في الان. فيما يتعلق بميثاق الشرف. ميثاق شرف المرشح. على الموقع أسفله وأنا الموقع أسفله الحامل على كذا هكذا مرشح حزب الاستقلال في الدائرة الانتخابية البرلمانية. تجسيدًا هذا الميثاق الذي يضعه حزب الاستقلال. في ترامج السياسي والأخلاقي بينه وبين مرشحته مرشحاته ومرشحيه وتوطيد صلة القول مع الناخبات والناخبين وساكنة الدائرة التي يسعى إلى تمثيلها على المستوى البرلماني وذلك لتكريس دوره دور التنفيذي ولمسؤوليته الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وطنيا، جهويا، اقليميا ومحليا، والترافع عن قضايا الساكنة، والمساهمة في تخليق الممارسه السياسية، ألتزم بما يلي: واحد، الدفاع عن مبادئ وقيم وثوابت الاستقلال، بكل نزاهة ومسؤولية وتجرب ومصداقية، واحترام مؤسساته وتنظيماته. شوف، المساهمه الجاده والمستمره في عمل الفريق النيابي وفي في دوره في التشريعي والرقابي ولا من خلال الاسئله الشفهيه والكتابيه ومقترحات القوانين وتقييم سياسات العموميه وغيرها من الاليات ذات الصله لذا المشاركه الفعليه في انشطه الفريق النيابي التقطيرية والدراسيه والتشريعيه 4 الالتزام بمقررات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادليه وبمواقف وتوجيهات قيادة الحزب. 5 القيام بمهامي البرلمانية بصفته عضوا في الفريق النيابي الاستقلالي وفق ما يخدم مصلحة الوطن والساكنة وينسجم مع المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب. مواظبة المواظبة على الحضور في اشغال البرنامج وخاصة في اللجنة التي سأكون عضوا فيها من اجل المساهمة في المناقشة والتصويت على مشاريع او مقترحات القوانين. السبعة التصويت وفق ما يقرره الفريق النيابي الاستقلالي بناء على مواقف وتوجيهات قيادة الحزب. ثامنا الالتزام بمقتضيات مدونة السلوك الأخلاقية البرلمانية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما في المادتين 234 و 236 تسعاً الترافع عن قضايا الساكنة لدى السلطة العمومية على المستويين المحلي والوطني عاشراً فتح مكتب دائم للدائرة الانتخابية لتعزيز التواصل مع ساكنتها ومع المناضلات والمناظرين تفعيلا لسياسة القرب التي ينتهجها الحزب. 11 أداء المساهمة المالية التي يقررها الفريق الاستقلالي لضمان حسن سير أشغاله وأنشطته. 12 دعم الجماعات الترابية التابعة الدائره البرلمانية التي أمثلها لتحقيق التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات الساكنة. 13 دعم أنشطة ومبادرات مكونات الحزب الدائرة لتعزيز إشعاع الحزب وتقوية حضوره في المشهد الحزب المحلي. 16 إحداث صفحة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتعريف بعمل البرلماني وأنشطة ومبادرات محلية، 15 إغناء صحافة الحزب وموقعه الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة له من خلال تزويدها بالأنشطة التي نقوم بها في إطار العمل النيابي والحزبي مثل مقترحات القوانين، الأسئلة الشفهية والكتابية، المداخلات في جلسات العامه، التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي، التقارير، المهام الخارجيه، اي نشاط اخر قمت به في اطار مهمتي النيابيه، والسلام عليكم، توقيع <تصفيق>